A si tudi s tem tistimi, ki ti je koronavirus prekrižal načrte pri upravljanju poslovnega dela. Če te mogoče zanima poučevanje nadaljavo, uh, lahko kontaktiraš svojega mentorja in verjamem, da bosta našla nekoga, ki v teh dneh še kako potrebuje tvojo pomoč. Učenje lahko izvedeš preko aplikacij, kot so Facebook, Skype, Zoom in pri tem deliš svoj zaslon in uporabiš tablo. Prav tako se lahko obrneš na dežurnega mentorja, ki ti je na voljo vsak dan od ponedelka do petka med 14. in 17. uro in z veseljem ti bom pomagali. Srečno.